שלום צופים יקרים, אני אתמר, ובסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה מסוג הגבלות. אז בואו נעבור לכרטיס עתיק ונתחיל לעבוד. אז בכרטיס עתיק נלחץ על פעולות, אוסף פעולה, ובשדה תיאור פעולה נתחיל להקליד הגבלות ונלחץ על מכה שטאב. נבחר את הפעולה הגבלות מהרשימה שמוצגת, נשים לב שהיא כמובן בתקשורת. נלחץ על כפתור אשר, נשים לב שגם כאן בחלון פרטי פעולה, מסומנת האפשרות בתקשורת, ונלחץ על כפתור שמור. בחלון הגבלות חייב בתיק, נבחר יצוג ההגבלה שאנחנו רוצים. בדוגמה שלנו, אנחנו נבחר הגבלת יציאה מן סדני מוקים, נסים נשים לב, הוא לא שדה חובה. במידה ואתם צריכים להקליד מלל, כמובן אתם יכולים להקליד. כמו <חש> קרגה, כרגע, ונלחץ על כפתור אשר. בחזרה לכרטיס סתיק. נשים לב כמובן שהפעולה של הגבלות נרשמה. כל מה שנותר לנו לעשות חברים זה לשדר את הפעולה בתקשורי. תודה על ההקשבה ונתראה בסרטון הבא.